היי, שלום לכם, שמי מורן ואני הבעלים של חנות למוצרי תינוקות בשם הממלכה הקטנה הממלכה הקטנה מתמחה בכל מה שצריך לתינוק ועלה מעסקאות לידה לכיסאות בטיחות, לעגלות והכל אחד הדברים שהרגשתי שאני מאוד חלש בהם זה ברשתות החברתיות חיפשתי מומחה שיוכל לעזור לי להתפתח במדיה הזו לכן חיפשתי ומצאתי את אמיר. לאחר כמה שיחות איתו והבנת הבעיה ובניית האסטרטגיה, בנינו קלף מנצח. ורציתי להגיד תודה לך תמיר, תודה על הזמן, על ההקשבה, על היחס ועל הרעיונות הנפלאים. תודה רבה ושיהיה לכם יום מקסים.